ولدت بميزتي وصف التلازم هل ترى نظروا إلي بحيرة وتخيلوا عسر الحياة يا ناظرين لمحنتي ربي يحب من ابتلع من لي سواك إلهنا الذي أرجو رضا أمي أبي والأصدقاء رغم الأسى كانوا أبا لم ييأسوا بل أحسنوا وجميعهم نعم الرعا كل حواني حبه وتذكروني في الصلاة الشوق في قلبي بدا والحب فاق هنا مدى وتوالت الأحداث في دربي ليبسم منتهى روح البسالة مهجتي ومراهبي قصص الرؤى ها قد غدوت منارة ونموذجا تروى خطا أبني الصروح بعزة لا أشتكي نقصا ترى لا أشتكي نقصا ترى شكرا إله العالمين والحمد موصول الندى شكرا لكل أحبتي حجما هذا انا كغيمه بيضاء اعتلت سقف الطهاره املك قلبا يملا الارض نقاء يروني ناقصا ولست من الاسوياء ولكني سليم الصدر من الله علي ان اكون بعيدا عن تلوثات بعض البشر امي ساثبت لك اني هديه ربانيه وما أنا بعاجز عن الإنجاز ستسمعين يا أمي من هو الدوم الذي عجز الأصحاء